Доброго дня, мене звати Юрій, вітаємо вас на каналі компанії Хіт. У цьому відеоогляді ми розглянемо подушку світен виробника нового. No. Ця подушка є розмір медіум М, а саме 59 см по ширині та 43 см по довжині та висотою 10 см. Чехол цієї подушки виготовлений з приємного трикотажу. Він є з'ємний на блискавці, тобто ми спокійно можемо дістати наповнювач та попрати чехол. Наповнювач прати заборонено. Його можна протирати лише вологою губкою. Основою цієї подушки є піна Меморі. Піна Меморі володіє підвищеною гнучкістю, що забезпечує правильну адаптацію поверхні до форми тіла. Відкрита повітряна структура сприяє випаровуванню зайвої вологи та регулює теплообмін. Правильно підтримує тіло та дарує відчуття невагомості. З подушкою Світен від фабрики Nobel ваш сон буде комфортним та здоровим.